اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رانا شیف انٹرنیشنل یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان افضل آپ سے مخاطب ہے ناظرین ویڈیو دیکھنے اور چینل سبسکرائب کرنے کا شکریہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں ڈلیشیس چیز پٹیڈ ان فرائنگ پین نو اوون نو ایگز اب ہم اپنی انگریڈینس کی طرف آتے ہیں یہ ایک اسمال بول میں نے دودھ لی ہے یہ اس میں سال ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے میدا ڈالا تھا ایک بول چھوٹا اب میں نے گوندھ کر یہ اس بول کے اندر رکھ دیا ٹائم بچر کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک گھنٹے بعد یہ دیکھیں پیارا بن گیا بالکل صحیح پرفیکٹ آلو میں نے بوائل لیا ہوئے अब स्मैश आलू के ऊपर ये दो टेबल स्पून मायोनीस डाल दी है और इसको फिर मिक्स कर देना अच्छी तरह से हो गया है और इधर से हमने अपनी ब्रेड को भी जो है बना लिया है देखें बेलने के साथ और अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं चीज़ चीज़ लगाने के बाद ऊपर मैंने क्या रख दिया पटाटो पटाटो के ऊपर फिर मैंने क्या रख रहा हूँ चीज़ ये मैंने इधर से टाइम की थोड़ी बचत कर दी है कि वीडियो लेंथी ना हो اب ہم اس کو فولڈ کر رہے ہیں اس طرح اس کو فولڈ کر کے یہ اس کو ساتھ ایسے نا ملا دیں گے ہاتھ سے ایسے اس کی طے برابر کر دیں گے جیسے ایک بریڈ بناتے ہیں چپاتی کی طرح اب میں نے پین لے لیا ہے پین میں میں نے یہ دیکھے تھوڑا سا میں نے آئل لگایا ہاپ اور بریڈ کو اس میں ڈال دیا بالکل لو فلیم ہلکی آنچ پہ پکانا آپ نے لو فلیم پہ اور سائیڈوں پہ میں نے ہلکا ہلکا آئل بھی لگا دیا ہے کہ ایک تو یہ اس کو جو ہے چپکے گا نہیں ہے تو دوسرا یہ بالکل صحیح پرفیکٹ بن جائے گا یہ دیکھا اس کی سائیڈ میں نے اینگل چینج کیا تو کلر ایک سائیڈ پہ بتا رہا ہے جس جگہ پہ آئل لگا تو آئل اس کو پکا دیتا ہے اب میں نے اس کو پلیٹ رکھی اور اس طریقے سے میں نے اس کو چینج کر لیا اس طرح پھر یہ ٹوٹتا نہیں ہے پلیٹ اس اینگل سے رکھنی ہے دوبارہ آئل ہلکا سا لگایا اس میں پھر میں نے آئل لگانے کے بعد ڈال دیا ہے آپ نے ایسا ہی کرنا ہلکا سائل لگانا ہے میں پھر اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں بالکل پک کے کتنا خوبصورت کلر بھی براؤن براؤن سا آ گیا ہے ہے نا ماؤتھ واٹرنگ ڈلیشیس وو گریٹ فنٹیسٹیک ماؤتھ واٹرنگ تو اب میں اس کو نکال دیتا ہوں ایسے پھر اس کے ہم کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا ساؤنڈ کتنا پیارا ہے یہ کٹنگ ساؤنڈ نائس کتنا پیارا ساؤنڈ آیا ہے. خوبصورت لگ رہا ہے اب اس میں یہ دیکھیں لمبس بن گئے ہیں داغے بن گئے ہیں اس میں یہ دیکھیں لانگ لیزرڈ بن گئے ہیں بہت مزے ہے کھائیں چیز ہے پٹاٹو ہے اور اس کو مزے سے کھائیں انجوائے کریں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بریڈ بھی کتنی موٹی بنی ہوئی ہے اور ہے بھی ڈلیشیس نہ اس میں انڈا ڈلا ہے اور نہ اس میں ایسٹ ڈلی ہے ہے نا مزے کا تو آپ اس کو ٹرائی کریں مزے سے کھائیں انجوائے کرے نیک تمن ناؤں کے ساتھ رانا افسل کو اجازت دیجیے اللہ حافظ